ما هو العلاج لمن به صرف او عطف وكيف يمكن للمؤمن ان ينجو ممن يفعل ذلك ولا يضر فعلهم وهل هناك ادعيه او ذكر من القران او السنه لذلك فيه انواع من العلاج من يبتلى بالسعر الاول ان ينظر في العجف. ما فعله الساحر اذا عرف ما عمله الساحر فاذا عرف انه مثلا جعل شعرا في حبال وربط بهذا او في انشاط او في غير ذلك لو يعني انه فعل هذا الشيء وجعله المكان الفلاني ازيل هذا الشيء واخذ وحلق واتلف فيفضل مفعول ما فعل الثاني ان يزل إذا لو يعني انه السائل يزل ان يزيل ما فعل وان يقال له اما ان تفعل ولا ضربنا عنقك هو يلزم بهذا الشيء الذي فعله حتى يزيله يلتمسه من محله ويزيله اذا عرف يعرف انه هو السائل هو اللي فعل هذا الشيء تعاطى هذا الشيء ثم بعد ذلك اذا ازال هذا الشيء يقتله ولي الامر زياده لان السحار لا يجب اقرارهم فيجب قتلهم ويجب الناس قد جاء رويانوس انه قال حد السائل وأموه السيد وهو مرفوعا وصار وقفه على هذا جليل جدا انه قال حد السائل وهو بالسيف و كتب أمره الجيش بالشام لعمر يا الله عنه أنهم وجدوا سوائب أمر بقتلهم ولما وجد الصحاف صحي الله المؤمنين جاءت الله تدعى السحر قتلتها فالنصوط أن السهر صحي فيهم أنهم يتلون وإذا أعودها أنهم السهر ألزبوا بأن يزيلوا ما فعلوا من سهر هلان أو هلانة حتى يزيلوا النوبة الثالي للقراء لأنها لها أثر عمي في ذات السهر وله يقرأ في ماء آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآية السحر التي في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طلعة ويقع مع هذا قل يا أيها الكافرون قل والله أوحد والمعوذتين تقع في ماء ويخرج منه صاحب السحر المسحور يعني وإذا وشوبه مرة أو مرتين أو أكثر فإنه يتوب بإذن الله وذكر هذا العلماء كما ذكر في القرآن حسن رحمه الله ذلك في كتابه التمجيد في كتاب التوحيد في ما جاء في ذكره وذكره غيره. والنوع الرابع مع القراءه ان ياخذ ورقه من السد الاخضر سبع ورقات من الاخضر الدق ويقرا هذه الايات في مكورة ويفن منهم ويفن في ويقرا في السوره المذكوره منهم ويستجد الباقي وايضا نافع وهو مجرب لهذا كما انه مجرب ايضا للرجل اذا حوش عن زوجته ولم فيها. فانه اذا قرا به الايات والسور و و واقترب من ذلك بذلك نفعه هذا باذن الله. وجعل في الشده المعروفه ولقد نشد دقها وجعلها في الماء وتروش به مره او مرتين نفعه باذن الله. وهيات الاعراف معروفه يقول روحنا يا موسى ان نقع صاك اذا تركوا ما يفكون وقع الحق بطل ما كان من إبو لا ينقل ابو صغير. هذه من سوره الاعراف. يونس وقالوا الى مكتوب كل ساحر آمن فلما جاء قال موسى القوا ما أنت تقول فلما قال موسى ماجدوا من الشحر ان الله سيبطلك ان الله على يسلم على المسلمين الله الحق بكلماته ولو كلمتكم وسوره طه يقول جل وعلا قالوا يا موسى اما ان وين واما أتوقع واما ان تكونى ولا تلقى قال حبالهم عزيهم يخير لها شيئا ان تسعى فوجدوا حينه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى وأظن ما, فيه يمين صنع. ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا ساحر ولا يسال الساحر هذه الآيات التي فيها الشهر الثلاث بها في الماء ويقرأ بها في الماء ويقرأ قل يا أيها الكافرون فقل هو الله أحد وقل أن رب الناس وإذا قرأ مع ذلك اللهم رب الناس الإنباس واشفي أن تشاء شفاء لك شفاء لا يواجه سقما وإذا مع الله يعني المسحوق من كل شيء فيه يشد كل الناس او ان حاسب الله يشفي مسنده هم مرات ايضا أيوة. هذا ايضا أيوة من اسباب الشفاء والعافيه ثم يخرج من هذا الماء ثم يفتشل به وان قرأ عليه فقال قرأ يعني على المسحور بهذه الايات نفث بها عليه على صدره او على يده او على راسه نفث بها عليه هذا من اسباب الشفاء